نوير النبكات فنان الكبير والقدير أحمد المهر حيو. ولا ننسى ملك محمود المهر أبو عبد الله حيو. لا <تصفيق> أريد صلّى عليه صلّى على النبي جميع سمعونا الكف لا عريس يوم عشان عريس يسمع الكف أيوة، جميلة، أجمل I'm yeah. Thank you. Green! <laughs> Я буду стар. Я в детстве él de